اسمي علي الغربي عمري 19 سنه من تونس طالب مانجمنت اسمي اسامه الاخطر عمري 18 سنه طالب او من المغرب طالب بالمدرسه الوطنيه للتجاره والتسييل بمدينه القنيطره اسمي ميس خضر من الاردن انا من عمان عمري 22 عام وادرس هندسه صناعيه انا انصاف مرزوقي من تونس عمري 23 سنه نقرأ هندسة إعلامية في تونس. إسمي نهال الدهماني من دولة ليبيا، عمري 19 سنة، أدرس في جا بجامعة طرابلس كلية الحقوق. أنا المعتصم بالله الأسطى من ليبيا. أنا بارة الزيدي من تونس، مديرة قسم التوعية والبرامج التدريبية بمبادرة مناظرة. My name is Dalia عزت. I'm from Egypt and I'm the chief operating officer of the Munath Initiative. Monadra is an international organization, a registered nonprofit with offices in Washington, D.C. and Tunisia. The Monadra debate cycle starts with an online competition, or what we call the Monadra Musabaka. The Musabaka publishes the debate motion on our social media channels and on our website, and then we have an open call for participants, whether on their own, to submit their own video or through our workshops. They enter a voting mechanism on the website where people can vote for their favorite videos in terms of content, argumentation, uh, presentation of the argument. Assalamu <laughs> alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. topics have to be pan arab so they have to matter to each and every country in the middle east نحن الان في لمسابقه افضل العربي هذه المسابقه التي وصل لنهائياتها سته فائزين دور قسم التوعية والبرامج التدريبية هو رفع الوعي وتشجيع الشباب على الاندماج في هذا الفضاء العام الذي يضمن لهم مشاركة آمنة ويفتح لهم مساحة عادلة ديمقراطية للتعبير عن آرائهم مهما كانت قناعاتهم السياسية الاجتماعية الأيديولوجية أو الثقافية على مستوى أرض الواقع أسوأ بكثير من قلت أنه سيمنع المسلمين من دخول دولة أمريكا المسلمون ولا المسيحيون ولا لأنه لا يحكم بمفرد ترشح ترامب للرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بشيرجع يرجع بالنفع على العالم العربي مش لسياسته تجاه العالم العربي بل السياسيته اللي تنجم تقول أوتو ديستروي يعني مش تدمر الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل تنجم تطلع على العالم العربي ترامب ليس الأفضل للوطن العربي وهذا ما جئت به من ليبيا لأعارضه أعتبره الأفضل للعالم العربي لأنه تصريحاته واضحة وصريحة قال إني ضد العرب أوكي هو ضد العرب يعني لو يصبح رئيس بشي تعمل معه معاملة سيئة هذي نفس على منهجهم لكن الحاجة زيادة فيه أنه مصرح أنه واضح أنه أنا عندي مشكلة مع العرب ترامب لا اقتصادياً لا أمنياً لا حتى فكرياً انطلاقاً من, من عنصريته تجاه العالم العربي والأفعال التي تنجم عن هذه العنصرية لا يمكن أن يكون بالنسبة لي أفضل للعالم العربي العديد من الناس والوسائل الإعلامية عاده ما تستعمل المغالطات المنطقية نحن نقدم للمشاركين الوسائل المنطقية التي تمكن عقولهم من حمايتهم من هذه المغالطات هذا لا، لا، صلاح، يجب ان نقوم بعد تجربتي مع مناظر تعلمت انه افكاري ممكن تكون نسبيه حتى اذا كانت صح عده مهارات اكتسبناها سواء من مهارات الالقاء من القدره على انه احنا نوصل فكره احنا نامن فيها كيف نبني الحجج المناظره هي بوابه دوليه نحو كل ما يمكن من شانه ان يعزز طريقي نحو الهدف الكبير الذي طبعا يتعلق بالدبلوماسية الدولية، فهذه البوابة الدولية فعلا تفتح امامي اليوم فرصا كبيرة. ترامب هو للوطن لأنه سيؤثر بشكل ايجابي على هذه المواضيع، دعونا نبتدئ بعد انتهاء من ورشة التدريبية اليومين اختيار الاثنين اللذان سيشاركان في العرض المباشر جنبا الى جنب مع اثنين من قادة الرأي حول موضوع ترامب أفضل العالم العربي. <ắngvs> <أكيد> <قصفيق> <rozumetti> <تصفيق> <packati> <متحد> Finding an Arab opinion leader for the motion "Trump is better for the Arab world" was quite challenging. When we finally found the guest, uh, he pulled out right after the second presidential debate between Hillary Clinton and Donald Trump and actually switched camps. Uh, but luckily, at and after. a lot of stress we found uh, Mr. ترامب هو يبدا في حمله اصلاح وطنيه هي ليس حمله جمهوريه او ديمقراطيه وانما حمله ضد الفساد وانا كثير ناس تعرفني بالعراق انه انا شايل حمله وعندي حمله ضد الفساد فنفس الحمله ضد الفساد في بغداد او في اربيل هي نفس الحمله ضد الفساد في واشنطن بالتاكيد ترامب ليس هو الخيار اليوم نحن عم نحكي بالربيع العربي زمن الحريات والحقوق فلما شخص يدخل في السباق الرئاسي ويتحدث بعنصرية عن الأقليات يتحدث بعنصرية عن النساء أنا لست أمريكية لكن بالتأكيد إذا كان لدي الحق في التصويت لن أصوت إلى ترامب Our team is quite international. Uh, specifically the production team. So it's interesting to watch this dynamic because sometimes I feel like Monadhar is a moving circus. We take our team from country to country and establish those long-standing relationships with local vendors. It's quite exciting. Make Yes, Five, four, three, two, one, roll. أهلا بكم حيثما كنتم كل التحية والامتنان تذهب لكم مشاهدين الكرام ومتابعينا على منصات التواصل الاجتماعي وضيوفنا الأعزاء هنا في الاستوديو. حينما أحلل سياسات ترامب تجاه العالم العربي أجد أنها لا تحمل قيمة مضافة أبدا. بل وتجر ويلات الأزمات علينا كوطن عربي ترامب هو الأفضل للوطن العربي لأنه سيوضح الواجهة السيئة للولايات المتحدة الأمريكية هو يرى في كل مسلم متطرف ويرى في كل عربي قاتل ويرى في كل امرأة رغبة في علاقه بالنفط تصريحات ترامب معروفه هنا كيف يجرؤ مرشح ان يقول بقره حلوب عن دوله نفطيه مثل او يجب ان تدفع لنا واذا حان حلبها لابد ان نحلبها الولايات المتحده تحمي كثير من البلدان الاسطول الامريكي يجوب في الخليج ويجوب في البحار اذا كان هناك تعدي على المملكه العربيه السعوديه من ايران ستقف الولايات المتحده لتحمي السعوديه عند تحدثها عن طريق الحوار <تصفيق> سياسه عدم التدخل بقاء الاسد يعني بقاء القتل والذب ليس بداعي من نظام الاسد عرض المباشر عباره عن فرصه وعن تجربه ممتعه جدا وتجربه فيها تحدي كبير جدا شكرا لطيب متابعتكم حيث ما كنتم دمتم بخير شكرا على التفضل بالمشاهده الى اللقاء ليس رايي هو الصحيح وليس رايك هو الصحيح وانما تفاعل اراؤنا للتوصل الى الراي اللي هو افضل الينا جميعا. الهام هؤلاء الشباب دعوه دعوتهم فعلا للإنتماج في قضايا الشان العام. مبادره مناظره استفدت منها في كيفيه طرح المواضيع السياسيه. Istanbul from workshop trainers or actual volunteers who come and help us during the live debate show. The participants were just amazing. We're looking at youth between 18 and 21, all with fascinating stories, very impressive track record at this very young age. So articulate, so eloquent, studious. It was it was just wonderful watching them flourish from the Musabaka video. For someone like Usama, for example, you see like. you know, the curve of, of a rising star, and it's only just the beginning. I mean, this is just a platform um, to augment his voice and help him reach one of his goals. I can't wait to see what he does next.